Здравейте и добре дошли в онлайн курса КлимАлт. В тази лекция ще научите повече за една от основните причини за климатичните промени, а именно потреблението на енергия за отопление и за други енергийни нужди и услуги, подгряване на вода, осветление, използване на електроуреди и други. Най-важните знания за енергията да сме придобили в училище, а именно, че енергията не може да бъде изгубена, нито произведена, въпреки че се използва този израз. Енергията може само да преминава от една форма в друга. Можем да видим разликата между киловат и киловатчас чрез най-простия пример с електрическата кружка. Стандартната единица за електрическа мощност е 1 ват, който е равен на 1 волт при електрически ток 1 ампер. По-просто казано, волт по ампер е равно на ват. По-сложно е, ако говорим за променлив ток, но за сега ще го пренебрегнем. В Европейският съюз стандартното напрежение на електрическата мрежа е 220 В. Ако включите електрическа кружка и установите, че през неяте че е ток 1 втора Ампер, знаете, че мощността на кружката е 220 по 1 втора или 110 В. Толкова за енергията. Но колко енергия използва кружката? Зависи от това колко дълго ще оставим да работи. Една 60 В кружка, работеща в продължение на 1 час, ще изразходва 60 вт часа енергия. 10 кружки, работещи 10 часа, биха консумирали 10 по 60 по 10 или 6000 Вт часа, което за по-удобно наричаме 6 кВт часа. 1000 домакинства изразходват 6000 кВт часа, което се равнява на 6 мВт часа, тъй като 1 милион вата е равно на 1000 кВт е равно на 1 мВт. Когато говорим за енергията използвана от хората, обикновено използваме термини като първична, полезна и крайна енергия. Ще ги обясним със следния пример. Първичната енергия е под формата на воден ресурс или въглища в електроцентрала. Крайната енергия е под формата на електричество в нашия дом, а полезната енергия това е светлината от кружката. И така, накратко, първичната енергия е енергията, която е налична в естествената среда, т.е. основният източник на енергия. Крайната енергия е енергията, която потребителят купува или получава. Полезната е енергията, която се използва за захранване на даден електроуред. Първичните форми на енергия могат да бъдат конвенционални, това са например изкопаемите горива, като въглища, газ, нефт, или за производството на ядрена енергия уран, тори и вода. Или неконвенционални, използване на потенциала на приливи и отливи, кинетична енергия от вятъри и вълни, нови форми на ядрена енергия, използване на биомаса като гориво, термични източници като геотермална енергия и други. Това, което трябва да имате предвид, е че една част от енергията е статична, например енергията на изкопаемите горива, а друга част е динамична. Електрическа енергия, която не може да се съхранява, се трансформира в друга форма, която може да се съхранява. Например химическата енергия в батериите. На този слайд се вижда как работи енергийната система от производството на енергия през преноса и разпределението на енергия до доставката и потреблението. Първо имаме преобразуване в електроцентрала, чието основен източник на енергия са въглища. Тоест, тук първичната енергия е енергия от въглища. Чрез оплинната и кинетична енергия в теца, тя се трансформира в електрическа енергия. Крайната електрическа енергия, доставена до дома, е много по-малко количество от първичната енергия, използвана за нейното генериране, поради ефективността на трансформацията, но също и заради загубите при пренос и разпределение. Също така, при трансформацията от крайна електрическа енергия към светлина, която вече става полезна енергия за осветяване на помещението, също има загуби различни, в зависимост от използваната кружка. Според Международната система на мерните единици, джаулът е мерната единица, с която се измерват всички видове енергия. Въпреки това, в работата и ежедневието си, ние използваме мерни единици различни от джаула. Джау обикновено се използва, когато говорим за отопление, най-вече под формата на килоджаули. Други познати единици са калории, обикновено използвани като килокалории, което е количеството енергия в храната ват час обикновено се използва като киловатт-час, е равен на 2600 килоджаула, когато говорим за електричество. Има и други единици, като мегатонове нефт и милиона тона нефтен еквивалент, които не се използват толкова често в Европейския съюз. Тук сме подготвили едно малко упражнение за вас, за да разберете как се изчислява енергията. Можете да направите това изчисление в домовете си и да разберете какви са спестяванията от смяната на класическите кружки с лед кружки. Трябва да знаете броя на осветителните тела и средните им ватове или лумени. Луменът е това, което трябва да гледате, когато купувате нови кружки. Луменът е мерна единица за светлинен поток. Мярка за общото количество видима светлина, излъчвана от даден източник. По този начин можете да научите взаимовръзките между ват, киловатт, ват-часа и киловат-часа и да изчислете възоснова на разходите за лампи какъв е периодът на изплащане на вашата инвестиция в енергоефективно осветление. Множество сектори използват различни количества енергия, но в международната документация и законодателството на Европейския съюз обикновено те се групират в категориите промишленост, транспорт, домакинства, публични и частни услуги и селско стопанство. Някои бази данни включват сгради, т.е. услуги плюс домакинства като един сектор, така че понякога е трудно да се проследи отделното потребление на енергия поради недостатъчни данни. От графиката е видно, че секторите домакинства и услуги са значими потребители на енергия. Отоплението на сградите има най-висок дял в общото потребление на енергия. На тази картинка можете да видите обичайните дялове на потреблението на енергия в едно домакинство. Най-много енергия се използва за отопление на помещенията и за подгряване на вода. Разбира се, в сравнение с домакинствата, секторът на услугите използва много по-малко количество топла вода, но за сметка на това много повече електричество за осветление и електрозахранване на уреди. За да определим необходимия темп на обновяването на съществуващите сгради и нуждата от ново строителство, трябва да сме наясно с сградите, които имаме. Например, в Харватия повечето сгради са строени през 70-те и 80-те години на миналия век. Това са бетонни сгради с лоши топлинни показатели и малък дял ново строителство. 83% от сградите в Харватия не отговарят на съвременните стандарти за енергийни характеристики на сградите. В България ситуацията е подобна. Близо 42 000 многофамилни жилищни сгради, от които около 20% панелни блокове имат спешна нужда от енергийно обновяване. Както можете да видите на картинката, електричество се използва от най-различни уреди. По-голямата част от електрическата енергия от домакинствата в Европейския съюз се използва за перални машини и за поддържане на храната и студена и безопасна. Ефективните уреди и разумната употреба могат да доведат до спестяване на енергия. Ето защо е необходимо да се запознаем с условията и мерните единици за енергия, за да можем да изчислим собственото си потребление, да помислим за инвестиции в енергоспестяващи уреди и технологии и да изчислим спестяванията и срока на възвръщаемост.